100 мільйонів гривень на будівництво, де з'являться протирадіаційні укриття подвійного призначення і що це таке. Біопаливо для громади. На Хмельниччині почали висаджувати енергетичну вербу та тополю. Як їх використовуватимуть? Доля монотеатру «Кут», чому єдиний у Хмельницькому театр одного актора приєднають до Будинку культури. Директор одного з навчальних закладів Хмельницької тергромади Сергій Ткач спускається до єдиного, за його словами, укриття, розташованого на території школи. Говорить, сховище розраховано менше, ніж на півсотні людей. Станом, наприклад, на 1 вересня, це було наше одне єдине укриття, яким ми могли користуватися, яке давало нам змогу забезпечити освітній процес лише для чотирьох класів. Це із 26-ти, за формою навчання. За словами Сергія Ткача, восени минулого року заклад уклав договір про спільне користування укриттями укритт іншими установами. Загалом їх було аж чотири, що дає нам змогу сьогодні, наприклад, початкову ланку забезпечити очним навчанням 100%. Ну, але класи, наприклад, 5, 9, 11, вони вчаться в форматі тиждень через тиждень. Тиждень очне навчання, тиждень дистанційне. Решта класів – це такі, як шості, сьомі, восьмі, десяті, вчаться тиждень через два тиждень очне, два дистанційні. Очну форму навчання підтримує батько двох дітей, голова батьківського комітету навчального закладу Михайло. Коли очне, знання отримують діти наші набагато краще, ніж дистанційно. І коли буде укриття, буде можливість проводити очне навчання, що дасть кращі знання нашим дітям. Аби забезпечити очне навчання в цьому навчальному закладі, планують збудувати укриття, розраховане на 800 людей, розповів його директор Сергій Ткач. Це, каже, дозволить у разі потреби перебувати там і дітям, і педколективу. Ми знаходимося на території закладу, де планується будівництво укриття. Укриття матиме подвійне значення, окрім того, що воно буде використовуватися, власне кажучи, по прямому призначенні як укриття. Відповідно, будуть ще здійснені певні надбудови над укриттям які будуть використовуватися в освітньому процесі. Ну, це майстерня буде, це буде спортивна зала. Цей навчальний заклад, за словами виконувачки обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольги Кшановської, не єдиний у Хмельницькій тергромаді, в якому цього року мають будувати протирадіаційні укриття подвійного призначення. У нас є таких дев'ять закладів, які ми, в яких ми хочемо побудувати нові укриття, тому що розуміємо, що такі умови наявність укриття це не буде в один рік, можливо, це буде довготривала умова навчання закладів в очному форматі, відповідно. У нас п'ять закладів стоїть на будівництво нових укриттів і чотири заклади – це реконструкція вже існуючих будівель з будівництвом укриттів. Нині в закладах, де мають збудувати укриття, відбуваються дослідження території, зокрема, визначають геодезію ділянки під майбутнє сховище, розповів заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. За його словами, проєктно-кошторисну документацію планують укласти до середини травня. За нашим планом у бюджеті Цього року під час уточнень буде виділено приблизно 100 мільйонів гривень на початок будівництва. Я розумію, що коштів, скоріш за все цих коштів на будівництво цих укриттів не вистачить. Чому? Тому що це будуть відповідаючи вимогам проти укриття. Двійного призначення. З якого закладів розпочнуть роботу, розповіла виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. Ми зараз визначаємо пріоритетність в плані того, що, наприклад, якщо взагалі в закладі немає можливості ні сусідніх укриттів, заклад працює на базі іншого закладу, відповідно, це в пріоритеті перший заклад, який ми розпочинаємо. Будівництво укриттів у навчальних закладах громади, за словами заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака, планують розпочати влітку. Ярослава Антожевська, Дем'ян Цегольник, Світлана Крентовська. Суспільне новини. Хмельницький. Так, без лопати саджають живці енергетичної верби та тополі. Роблять це працівники комунального підприємства у селі Берездів Шепетівського району. На початку поля натягнули канат, для чого, розповідає працівник підприємства Петро Іванович. Щоб відбити перший ряд рівно, потім буде на нас трактор, він буде нам відбивати Рівно, рівці, і рівно всі ми нормально розсаджуємо. 34 тисячі живців верби та тополі саджають у межах проекту вирощування енергетичних культур як складова енергонезалежності громад. Про це розповідає голова громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір. За його словами, так у Берездівській громаді працюватимуть протягом двох днів. Згодом висадять рослини ще у двох громадах району. Суть проекту дуже проста, тобто забезпечити громади власним біопаливом, яке вони можуть вирощувати і і масштабовувати в межах своїх територій, які не використовуються для сільського, сільського господарства. Ми обрали три громади – це Берездівська, Крупецька і Ганопільська громади. Сім людей саджають рослини на полі площею два гектари. Це земля комунальна, вона не використовувалася. Тут викорчували кущі, зорали та підготували територію для висадки, розповідає сільський голова Берездівської територіальної громади Віктор Васьківський. За його словами, в громади є потреба у біопаливі. У нас сьогодні є дев'ять шкіл. Ми їх перевели, були на газовому, газ, бо він подорожчав, у зв'язку з тим, що зараз у нас котельні, ми придбали твердопаливні котли, перевели на ці тверде паливо. Зараз у громадах закладають розсадники, розповідає експерт з біоенергетичних питань Михайло Гументик. Щільність між рослинами на них більша. Звідси розсаджуватимуть енергетичні культури на інші площі. Процеси вегетації, чи це буде через рік, через два, збільшуватись площі, створюватись промислові плантації, звідки буде брати сировина. Ми даємо три на метр, через 33 сантиметри приблизно. Ці енергетичні культури саджають у рядки, сюди сиплють добриво. Зараз рослини не поливають, розповідає Михайло Гументик. Для висадки вони потребують температури повітря не більшої, ніж плюс 15 градусів. Такі культури енергетичні, як енергетична тополя і верба, вони надзвичайно гарно адаптуються і дають відповідний приріст біомаси. Ну, це в середньому ми можемо мати від 15 до 20 тонн сухої біомаси на гектарі. Якщо ще простіше, то це викональні 10 тонн нафти можна отримати на гектари землі. Бюджет проєкту для трьох громад, розповідає Степан Кушнір, складає 2 мільйони гривень. Кошти на нього виділили іноземні донори. За них, зокрема, придбають техніку для подрібнення деревини. Він перебачає, як і закупівлю саджанців, створення підкривач материнській плантації, висадка, тобто це робоча сила, це оренда техніки, це послуги експертів, також перебачається закупівля технік. Проект ми реалізовуємо в співпраці з офісом, який знаходиться в Хмельницькій області, програми «Юліт з Європою» і фінансується він німецькою фундацію «Джейезет». Загалом, у межах проєкту, за словами Степана Кушніра, у трьох громадах планують висадити 102 тисячі саджанців енергетичних культур. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Розпочне власну справу в сільському господарстві. Під таким слоганом у Хмельницькому стартувало безоплатне дводенне навчання школи успішного аграрія «Craft Famine School». Про це зуспільному розповіла завідувачка сектору з агропромислового розвитку управління економіки міської ради Аліна Кузьмінчук. Один зі спікерів школи Олександр Березюк говорить, що понад 20 років консультує людей з питань розвитку сільського господарства. Ми говоримо про те, що таке фермерське господарство, як їх створювати, які бувають види фермерських господарств. Вже дійшли до такого питання, як оподаткування фермерського господарства. Також будемо говорити сьогодні трошки про кооперацію, як систему, яка дозволяє підвищити рентабельність і дохідність фермерства. І будемо говорити про програми підтримки державні, місцеві і регіональні. За словами завідувачки сектору з агропромислового розвитку управління економіки Хмельницької міської ради, для навчання в школі успішного аграрія зареєструвалися 25 учасників, серед яких – внутрішньопереміщені особи і жителі області. Одна зі слухачок курсу, Людмила Нагребельна з Хмельницького району, вирощує більше десятка кіз різних порід. Каже, мріє про відкриття сімейної ферми і створення крафтових сирів. Маю деякий досвід в козівництві, в смінарництві, вирішила трошки так покращити знання юридично, трошки бути так, обізнаною в цьому всьому, щоб якось далі розвивати це все. За словами завідувачки сектору з агропромислового розвитку управління економіки Хмельницької міської ради Аліни Кузьмінчук, це другий етап навчання школи успішного аграрія. Присвячений він тваринництву. На першому, в лютому, каже, досліджували рослинництво.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 Більшість колективу кота нині упростоє, розповідає головна бухгалтерка Монотеатру Галина Огільба, яка перепрацювала у театрі 10 років. Ми то розуміємо, що смотритель не може бути завжди і він має звільнитися, відпочивати, але моя ну, така думка, що можна було підібрати якусь людину. Нехай би жив, тому що це ж міський театр, який єдиний в нас в місті, ну, і дуже жалко, що так якось.